Tasaarvo on tekoja. Ammattilaiseksi kasvamiseen kuuluu kyky kohdata muita ihmisiä kunnioittavasti työelämässä. Tässä kolme vinkkiä, joilla tuuletat vanhoja käyttäytymismalleja ammatillisessa oppilaitoksessa. 1. Tuen niitä, jotka ovat tehneet epätyypillisen alavalinnan. Oikealla kannustuksella he löytävät paikkaansa ylpeinä ammattilaisina. 2. Puutu syrjivään puheeseen ja asenteisiin ja komppaan niitä, jotka ottavat asian esille. 3. Ota opiksi. Välillä vanhat tavat istuvat tiukassa ja pääsee sammakoita suusta. Aina voi pyytää anteeksi. Hei, eivät nämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ole vaikeita. Havainnoi omaa toimintaasi ja innosta muitakin pohtimaan asiaa. Tasa-arvo lähtee pienistä teoista.